Зокрема, власниці нелегального приватного дитсадка Ірині Сухановій подовжили запобіжний захід на 60 діб тримання під вартою. Також прокурорка Запорізької місцевої прокуратури номер 1 Ганна Жулай зачитала документи з висновками судово-медичної експертизи. Зокрема, про стан обвинуваченої Ірини Суханової при наданні реанімаційної допомоги однорічній Олесі Гак. Суханова психічних розладів не виявляла та не виявляє в теперішньому часі. У ході психоекспериментального обстеження методики бесіди і спостереження дозволяє уточнити факти та відомості та аналізувати поведінку. Не виявляє порушення когнітивної сфери. Виявлені заниження уваги в умовах емоційного напруження, ситуації слідства та очікувані покарання. Загальний рівень інтелекту відповідає освіті та життєвому досвіду особистості з характерними рисами характеру, брехливістю, бажанням представити з кращого боку. Дії Суханової не були викликані станом сильного душевного хвилювання та могла повною мірою усвідомлювати значення дій і керувати ними в досліджуваній ситуації. Ганна Жулай звернулася до суддів із клопотаннями продовжити запобіжний захід обвинувачені у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Та сказала про необхідність допитати свідка, доньку обвинуваченої Ірини Суханової, адже місце їхнього мешкання є місцем вчинення злочину. Адвокат, обвинуваченої Павло Буділка, просив відправити її під домашній арешт продовжую термін запобіжного заходу і якщо раніше ми не писали апеляції, то зараз ми вважаємо, що настав той час, що докази, докази невинуватості вже долучені, вони вже в суді, тому настав момент, коли можна, можна спробувати звільнити Ірину Ілівну під домашній арешт. Ми багато не просимо під домашній арешт, навіть з, з електронним засобом контролю. У нас ще списку свідків немає, це обвинувачення, їх немає, крім того, що єдиний відомий свідок – це Дуднька Суханови. І чому я сьогодні сказав, що свідки віртуальні, досить допитано фактично, фактично весь під'їзд. Вони точно не будуть усі свідками. Я знаю, що я не скоювала цього вбивства, і я знаю, що це дійсно нещасний випадок. Все, що можна було зробити дитині, я приклала максимум зусиль і всі свої знання. Але дитина померла, і не через мою провину. «Ми не хочемо, щоб Ірина уникнула відповідальності. І не хочемо, щоб вона впливала на нас якимось чином. Вона вже пропонувала нам гроші. Прошу продовжити запобіжний захід». Нагадаємо, торік, 29 травня, батьки вперше привели Олесю Гаку віком рік та два місяці до нелегального дитячого садка. Його у своїй квартирі облаштувала обвинувачена Ірина Суханова. За кілька годин там дівчинка померла. За фактом смерті дитини правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Наступне судове засідання відбудеться 27 липня. Судді планують продовжити дослідження письмових документів.